અને એની સાથે કાગડો પણ રહેતો હતો એ કાગડો બળો કાળો હતો ને એ બહુ શર આવતી પોપટ ગ્રીન હોય મોર હોય તો એની તો છે ને આગડા એ વિચાર્યુંર બધા પક્ષીઓ સારા હશે પણ આ મોર તો જોવો કેવો રંગે બિરંગી છે મળી ગયું છે ને એવી રીતના કરીને પર લાગઈ એક મોર સાથે બે એવા બધા फ्लैफ फ्लैफ करी ने। दूर दूर जोड़ा माने तो जो वो वो जो वो तो ने। ए बता ने तो ने? ए उड़ी ने बीजा बढ़ा मोरो ग મોરો નું બચું શું એવી રીતના છે મારા મમ્મી પપ્પા થી હું છૂટ પડી ગયું ખોવાઈ ગયો कोई मुण। नहीं से आने थी लो। थी लो। तो तो जसे ले लो दो ये कौन पूछू તો રે છે ને બાકી આપણે છે ને તેને બહાર કાઢી દઈશું એવું એનું તો છે ને એક કોણ ને બોલ્યું કે છે ને આ દાદા મોરને બોલ્યું કે છે ને અન આપણે ચાચ આપણી ચાચ માની મારીને એને આપણે ભગાડી દઈએ તો બધા બેગમ મડી ને કાગળાને મારવા મારતા એના બીજા બધાઓ કાગડો ત્યાં ઉડી ના બોલ્યું કાગડા ને બોલ્યું કે આપણે જેવા છીએ હવે કોશિશ ના કરે